بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنزيل وَقَوْمًا مَا آتَاهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ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 فَلَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِيلٍ اشتركك ثم إلى ربكم ترجعون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 وسبحوا, وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تتجافى جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا وهم كلما أرادوا أن يخرج منها رعد فيها وقيل لهم وقيل لهم دوق عذرا النار, النار التي كنتم به تكذبون وقيل لهم دوق عذاب النار التي لإسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صدروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يَفْصِلُ بينهم يوم القيامة مِنْ مَنَّهُ أَفَلَا يبصرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا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 إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان رزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا أريد منكم جزاء ولا شكورا إنما ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجفاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأراك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 ما سَلَسَبِيلَ وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانُ مخلدون إِذَا وَأَيْتَهُمْ حَفِظَتَهُمْ لؤلؤا أَمْمَثُورًا وَإِذَا وَأَيْتَ ثَمْ وَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ فِي أَبْوَسٍ طاوقا وحل اساوا من فيضه وسقام ربهم شرابا قورا ان هذا كان لكم جزاء